Je to opravdu drsný. <coughs> Pořád to s tím počítal, nemůžu moc mluvit, protože jsem mám zaprášeno v krku, ale bylo to těžké, hodně těžký a hlavně jsme to chtěli stěhnout za světla, aby jsme nemuseli tyhle masakry jet podmě. Je, to by bylo hrozný. Zde je problém já se spojkovým lankem, zde denek tenkový výpad střikování, ale ale máváme si a jdeme, ať se nezdržujeme, ale to, co jsme předvedli posledních 50 km, to byl holý nesmysl, protože jsme se naháněli v prachu. Bylo to, myslím, nebylo to dobře, že to děláme. Ale zde ta touha, aby byl přede mnou, je obrovská. Tak, měli jsme oba dva prakticky technické problémy. Pepa vystartoval první, tak stál někde, tam jsem předěl, pak jsem zase stál já, že jsem opravoval někde před a zpátky. Teď on tadyhle vlastně v té druhé části se ho se dojel no, a jsme se tady takhle trobe naháněli jak říká, no ale já, můj cíl byl, abych to stih ještě zasvětla. <laughs> Bylo to náročné samozřejmě, protože jako se chtě vytáhnout, tam, uh, nic nám nedají zadarmo. A samozřejmě to samozřejmě utkal jsem tam brečící miminko našeho jiníka Brabčáka, že nemá benzín. Tak jsme to nejdřív táhli na laně, ale chvilku jsem mu potom táhnul po zemi, takže nám to nešlo. A, a dneska mě osvítil asi pámbu, protože jako na startu jsem si říkal, že se mluvil hodně o benzínu, tak jsem si zmačkal petlahev do, toho, do kapsy dozadu. No a já mám na motorce připravené věci právě proto, když dojde benzína, je to stříkačka, aby se to z toho dalo vytáhnout, takže jsem to vlastně poprý mý kariéře použil, abych jakoby, Honzovi pomohl, a, a dobrý, no, takže, to, takže jsem rád, že, že jsem ho stáhnul hrobníkovi z lopaty a, a, a teď jsem hodně spěchal, abych stáhnul ten náskok, nebo tu ztrátu, kterou jsme měli, který jsem měl tou pomocí, a, takže uvidíme, jak, jak na tom budu a, a kam jde se dál, ještě, ještě to je dlouhý.